Ég heiti Þorður Æþórsson og sækist eftir auditasæti hjá Píratum í borginni. Ég hef verið varamaður fyrir Þorgný í ITR senstu fjögur árin. Í grunninn eru við frambegundir hér að mestu sammála um stefnur og málefni, en áherslur okkar eru mismunandi. Mín áherslur á Borgabúa geti svarað spurningunni Hvað hafa Píratar í borginni gert fyrir mig? Í dag held ég að sé lítið um svör við þessara spurningu. Spurningin er mjög mikilvæg Og við þurfum að bæta ofan þá um grunn sem læður hefur verið senstu fjögur árin. Til þess að sinna þessari vinnu og veita að borgarum svör er okkar besta leið að bæta grasrótina ennþá betur. Því hefur ég að leiða ljósi fjær að 1. Hlustum. Við þurfum að vera opinn fyrir öllum hugmyndum saman hvaðan þær koma. 2. Virkjum. Fáum fólk til að vinna með okkur hvort sem það sé nýlegar í grasrótina, borgarbúar eða aðri borgarfjöldrúar. Verum velkomandi og opinn fyrir nýju fólki. 3. Veitum þeim verkefni. Fáum fólk aðstöðum þá að koma sér stað, búum þeim til aðstöðu og stöðning til að vinna sínar hugmyndir. 4. Klárum verkefnin. Bætum danlegt lífreykinga með því að klára þeirra verkefni í borgarstjórn. Veitum borgarbúinn svör við því hvað píratar hafa gert fyrir þá í borginni. Þarna geti virka mína hæfileika vel. Styrkur minn liggur í mannlegum samskiptum, skiplöggshæfilegum stjórnun og að virka það besta í fólkinu í kringum mig. Síðast en ekki síst er að klára málefni með því hugafæri að borgarbúar finni fyrir betri lífsgæðum. Mínar megin áherslur borgin er að auka við nýbyngar, bæði með þéttingu byggðar og að fá nýtt hverfi. Lagfæra strax laun leikskólakennara og bæta þjónusti leikskóluna. Leiðrétta lögbroti Reykjavíkurborgar, á sérstökum húsaleigubótum til leigenda Brynju og leigufélags Örykkja, virkja nýja npa samninga strax og að falla niður fargjöld í stríði of fyrir íbúi höfu borgarssvæðisins. Takk fyrir.